у нас така нова ну, молодь, вони настільки надихають як Діти стараються, зараз тримають свій культурний фронт, для того, щоб наші хлопці розуміли, що от, ми вдячні. Триватимуть виставки до 2 жовтня. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.